Välkommen! Om bara 5 minuter så kommer du lära dig hur man kan programmera en dator för att skapa grafiska former på skärmen. Det här är video nummer ett i serien Spelprogrammering. välkommen till det första avsnittet i en hel serie av filmer som jag tänker göra till dig. Där jag kommer lära dig hur du kan programmera egna spel med en dator. Och vi kommer sköta all programmering på webben av en dator. Så att du kommer kunna skapa saker som du kan visa för kompisar. Oavsett om de har en mobiltelefon, en laptop eller en platta. Allting kommer ske online. Så det jag vill att du ska göra nu är att du ska öppna en webbläsare. Ett nytt fönster, helst bredvid den här filmen. Och så ska du gå in på www.spelprogrammering.nu-koda. Jag gör det samtidigt här så du har gått om tid. Sådär. Gjorde jag lite snabbt. Ja, så det som kommer hända här nu det är att vi kommer programmera i det här vad som heter spelprogrammeringslaboratoriet. Och det är någonting väldigt smidigt eftersom nu kan man programmera. Här till vänster ser man kod. Och så kan man trycka på en knapp där det står körkoden. Och då ser man resultatet direkt. Så man behöver inte göra någon installation eller någonting på sin dator. Det är bara surfa in, in i spelprogrammeringslaboratoriet. Så vad är det vi egentligen ser här nu? Jo det finns en rad som faktiskt gör någonting. Och det är den där det står circle. Och så står det 100,100,20. Och sen kommer det kommatecken red inom dubbelfnuttar. Det här skapar en röd cirkel på skärmen, som du ser till höger. Men då är frågan, vad gör de här siffrorna här inne egentligen? Ja, det handlar ju om positionen på cirkeln, var någonstans på skärmen den är, och hur stor den är. Den första siffran, den styr vad som heter x-koordinaten för cirkeln. Om jag gör x-koordinaten större, nu ökar jag till 200 och trycker på körkoden då kommer cirkeln att förflyttas till höger i bild. Om jag gör y-koordinaten större, 200, då kommer cirkeln att förflyttas neråt i bild. Och de här siffrorna de anger hur många pixlar man flyttar. Du vet att alla skärmar du har runt omkring dig, om du ser den här filmen nu på kanske en mobiltelefon, eller en dator, eller en platta. Alla skärmar de är uppbyggda av små små, små, små, små fyrkanter. Där varje fyrkant kallas för en pixel. Och moderna skärmar har jättemånga sådana här pixlar så att man ser dem inte. Men gamla skärmar, då kunde man se pixlarna tydligt. Och det är det man manipulerar här. Med 200 så menar vi antal pixlar. Och sen kommer en siffra där det står 20. Det är då storleken på cirkeln. Jag ändrar den till 100. Då får vi en större cirkel. Så okej. Okay. Jag tänkte nu som första övning att vi ska programmera ett ansikte. Så jag ska börja med att göra en ny rad efter den här röda cirkeln som är mitt huvud. Och så ska jag skapa ett öga. Och det är bara att göra ett nytt cirkelkommando. Och det första man ska ange efter en parentes, det är viktigt att använda parentes. Det första jag ska ange nu det är x-koordinaten för ögat. Och vi tar det vänstra ögat först. Och det vänstra ögat kommer att ha en x-koordinat som är mindre än x-koordinaten för ansiktet. För att vi vill inte att ögat ska hamna i mitten. Då blir det som en cyklop. Utan vi vill att det ska hamna till vänster. Så vi kan ta 180. Och sen kommer y-koordinaten för ögat. Och det är alltså hur långt ner ska ögat vara. Och vi vill inte ha den hela vägen ner till mitten av ansiktet där näsan ska vara. Utan vi vill ha den lite högre upp. Och det betyder... Att vi vill ha ett mindre i värde Ett lägre i värde Vi kan prova 180 här också. Det blir nog lagom. Och sen kommer vi till storleken på ögat. Då kan vi ta 10. Vi vill ha något litet här. Och sen kommer vi till färgen. Vi kan ta blåa ögon. Okej. Okay. Då trycker vi bara på körkoden. Aha! Tydligt ett blått öga. Vi gör ett till. Så vi får lite känsla här. Då skapar vi bara ett nytt cirkelkommando. parentes. Sen kommer x-koordinaten för ögat och då vill vi ha något som är större än det första ögat såklart, men också större än mitten på ansiktet. 220 kommer att vara alldeles perfekt här. Sen vill vi ha y-koordinaten för ögat och den ska vara samma som det förra ögat, annars blir det skevt. Och sen storleken, också samma som förra. Och sen färgen. Och märk att jag skriver färgen på engelska och anger den i dubbelfnuttar, det är viktigt. Okej, okay. perfekt. Ni kan också se att efter varje rad så finns det en liten krummelur som kallas för semikolon. Och Den här kan man skriva genom att hålla in skift och trycka på knappen bredvid M på tangentbordet. Och den här lilla krummeluren den används ganska ofta i programmering. I många olika programmeringsspråk. Och det här språket som vi programmerar i nu, det heter javascript. Och egentligen det finns gånger då man inte behöver semikolon. Men jag tycker att man ska använda den ändå. För det blir mycket finare. Okej. Okay. Nu är det dags att göra en näsa. Och alla vet ju att näsor är triangulära, såklart. Så då skapar vi en triangle. Och vad behöver man nu ange för att skapa en triangel? Ja, den är lite krångligare än att skapa en cirkel. En cirkel där behövde man position och storlek och färg. Men en triangel den har ju tre stycken hörn. Man tänker sig roten på näsan och sen två näsborrar. Ja, och varje hörn måste man ange en x- och en y-koordinat för. Så om vi börjar med roten på näsan. Det kommer vara samma koordinat som mitten på ansiktet. Tänker jag. Det blir snyggt. Nä, näsan är liksom i mitten. Och sen kommer vi till första nässpåren. Då kan vi ta vänstra nässpåren. Den ska vara lite mer till vänster. Alltså lite lägre x-värde. Vi kan ta 190. Och sen så ska den vara längre ner. Där kan vi ta 210. Det är alltså y-koordinaten för nässpåren. Sen kommer vi till den andra nässpåren. Den ska vara lite till höger om ansiktets mittpunkt. Och den ska vara lika långt ner- som den första nässporren. Alltså 210 också. Så där blev x och y-koordinaten båda 210. Och sen kommer vi till färgen på triangeln. Då kan vi ta gul. Det nog bra. Avsluta parentesen och lägg på ett semikolon. Så prövar vi den här koden. Aha! Perfekt! En näsa. Ja, det är någonting som fortfarande saknas. Jag tror att det är en mun, såklart. Så vi gör en mun. Än en gång, alla vet ju att munnar är rektangulära, såklart. Så vi behöver en rektangel. Skriver bara rectangle. Väldigt smidigt. Och sen en parentes. Okej, nu behöver vi först och främst ange var någonstans på skärmen ska rektangeln vara. Och då menar man det övre vänstra hörnet. På så det ska vara längre ner och längre till vänster än mitten på huvudet och helst en näsan också så vi inte skär in liksom på näsan. Så vi kan ta kanske 170 som i x-koordinat så det är ganska långt till vänster då mot mitten. Och sen längre ner än näsborrarna så längre ner än 210 helst. Vi kan ta 230 kanske. Och sen kommer bredden på munnen. Och då tror jag att det kommer bli perfekt med bredden 60. Och sen kommer höjden på munnen. Och där kan vi ta 20. Och sen kommer färgen. Och då kan vi ta svart. Black. Slutbrantest, semikolon. Kör koden. Aha! Alldeles perfekt. Okej, okay, vi har vår gubbe färdig. Vad är då kvar? Jo, nu gäller det för dig. Att träna på de här kommandorna, cirkel, triangel och rektangel, som du ser att vi har skapat här. Alla fungerar på ungefär samma sätt. Man anger koordinater för position och man anger storlek och man anger färg. Det är bara det att cirkel behöver inte så många siffror som triangel och rektangel behöver någonstans däremellan. Så, en bra övning för dig nu det är att skapa ett rent dokument där du gör sedan ett hus. Och Försök använda dig av cirklar, trianglar och rektanglar för att skapa huset. Kom ihåg att när du programmerar så kommer du behöva vara väldigt noggrann. Om du stavar fel på rectangle, eller triangle eller circle så kommer datorn inte fatta någonting. Utan den måste stava rätt. och Du måste vara noga med att ange kommatecken när det ska vara kommatecken och parentes när det ska vara parentes. Annars kommer det inte hända någonting. Det är ofta så när man programmerar. Att datorn är egentligen inte särskilt smart, Men det måste vara du, programmeraren, som ska vara smart. I nästa video kommer vi gå igenom variabler och annat häftigt. Vi ses då!